Добрий день, мене звуть Антон Волу, спеціаліст по роботі з замовниками майданчику Етендер. В цьому відео ми розглянемо, як здійснити пряме замовлення, використовуючи Prozorro Market. Для цього в особистому кабінеті замовника в боковому меню потрібно перейти до розділу Прозоро Маркет. Використовуючи пошукову стрічку, за назвою товару або ж за кодом класифікатора ДК, знайти потрібний профіль товару. Якщо в результаті пошуку виявилось, що потрібний товар відсутній в каталозі, ви можете ознайомитись з окремим відео, як додати заявку на розширення асортименту. Далі, використовуючи параметри фільтру, ви можете швидко відсортувати знайдені товари відповідно до вашої потреби в закупівлі. Після ознайомлення з результатами пошуку потрібно додати товар до пошуку. На даному етапі звертаю вашу увагу на те, що в кошик можна додати декілька товарів, якщо вони відносяться до одного коду класифікатора ДК та одного постачальника. В разі, якщо ви додаєте товари різних постачальників або ж різного коду класифікатора ДК, в системі буде сформована відповідна кількість закупівель. При створенні закупівлі конкретна назва закупівлі формується автоматично та недоступна для редагування. Вам залишається вказати потрібну кількість, реквізити місця поставки, строк поставки. Також є можливість прив'язати закупівлю до плану, що не вимагається в обов'язковому порядку, але доступне для замовника. Після чого клікнути кнопку Створити оголошення. В системі буде сформована закупівля без використання електронної системи з відміткою Прозоро Маркет та індивідуальним номером. Після здійснення замовлення, постачальник має зв'язатися із замовником протягом двох робочих днів поза системою – телефоном або імейлом. В разі, якщо ви бажаєте пришвидшити процес комунікації, ви можете скористатися контактами на сторінці закупівлі та зв'язатися з постачальником самостійно. Після узгодження деталей закупівлі з постачальником, його потрібно підтвердити в системі, після чого відкривається можливість внести інформацію про договір. Для цього потрібно заповнити обов'язкові поля, що підсвічуються червоним кольором, та зберегти інформацію. Після чого у вас з'являється можливість додати підписаний договір, обираючи відповідний тип документу з випадаючого списку, що не є обов'язковим. Після чого підписати закупівлю та завершити. Звертаю вашу увагу, що скасувати закупівлю можна тільки до її завершення. Завершену закупівлю ви можете знайти в розділі «Мої замовлення» у вкладинці Прозоромаркет. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися за контактами, що вказані на екрані. Все буде Україна.